Estu atzoguo bekannt Ezkal presoa, etxena! Ezkal presoa, etxena! Zola burra izan nahi nuke gaur protagonista, protagonismoa ona etorri diren gizone emakume grutelako osadek dituta, de guztieko zen esango dutelako berriz ere, Giza eskubide guztiak aldarrikatzen dituztela eta horregatik aldarrikatzen dituztela proso dauden gizon eta emakumeen eskubideak eta horixe aldarrikatzera etorri garagu ere. Eta ariketa bat ere eskatu nahi dute nahi nuke. Begidatu di ez aietela gaur naetorri diren familia harteko egietara eta esan direzaietela zergatik egin behar dutuzten aspero, milaka kilometro eta zergatik jaso behar duten beraiek ere zigorrori. Horregatik etorri da Euskal Herria bilu bau animestazioanekara. Mi idea, y por lo que yo estoy aquí, es eh, por los derechos humanos. Mm, creo que, que aquí estamos reivindicando algo que son eh, los derechos de los presos y sobre todo el derecho que tiene el preso a, a, a tener su propio, o sea, poder estar cerca de su casa, ¿no? Hay unas leyes penales que se tienen que cumplir, la legalidad está ahí y, y en todo momento voy a defender eso. Euskal gizarteak eh, bake justu eta iraunkor bat nahi duenez, eh, zeinbesteko iruditzen zaigu Gitzesku bide guzti-guztiak, errespetatuak izan behar direla, eta horretarako ezinbesteko zite iruditzezaigu gaurkoa, eta horregatik espero dugu gaur bilboko kaleak beteko direla, ba, lehen esan bezera, gitzesku guztiak, errespetatuak izan daitezen, Eta nora ez, gure ikuspuntutik senide eta labuno nikuspuntutik, bai gure senide preso daudenenak eta baita gureak ere errespetatuak izan daitezen. Guk ere uste dugume merezi begula iraganean hitzegitea eta oraindiken ere ba zoritsarrez ezin degulako horrelakorikaregin espero ezagun, gaurtik aurrera gauzak aldatzen astea. Gero, gero, gero, gero. Gure, eh, Gure! Eee... Bozik, bozik aur, bilbon bilduden jendetza guztiarekin. Ezkerrak emantertan bilduden jende guzti honi ez, eh, seguraldi ah, eskasa izanar hemen bintza gati. Bozik gaudez, eta ho da komunikabidek zabaltzea nahi dugun eh, irudia ez, bilbon bilduden jendetza guzti ez Eta hau eskintu bai Espainiar gobernu eta eh, gobernu frantsesari matean hiritarrak ematen, ematen ari zaizkien erantsuna da baiez eta eta mono bueno, eta horretan dekingo dugula ez jarraituko dugu eta mango, e, ez dugu pausurik atzera emango gehienez impulso hartzeko besterik ez